Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju, u ovoj lekciji želimo da odredimo graničnu vrednost ove funkcije. E sad ako bacimo pogled na ovu funkciju koja ima razlomak, mi možemo ovo gore što je u provijocu da posmatamo kao da je to neka funkcija f od x, znači ovo ovde kao da je f od x, a ovo dole kao da je g od x. I kako bi se ponašale te dve funkcije kada x teži plus beskonačnosti, znači imamo da je f x je lnX. x, kako bi se to ponašalo kad umjesto x-a stavim beskonačno, pa to bi se ponašalo kao ln od plus beskonačno, a koliko je ln od plus beskonačno, ln od plus beskonačno je također plus beskonačno. Isto za ovu drugu funkciju, ako stavimo da je od x je jednako x, ako stavimo umjesto x beskonačno, to se ponaša kao da je beskonačno. Dakle, mi ovaj limes koji radimo zapravo je on oblika beskonačno kroz beskonačno. Čim dobijemo limes koji je direktnom zamenom ove vrednosti oblika beskonačno kroz beskonačno, jedna od stvari koje možemo da uradimo jeste da primenimo Lopitalovo pravilo da nađemo tu kraničnu vrednost. Znači, kad imamo kraničnu, da nađemo kraničnu vrednost ove funkcije ln x kroz x, nju možemo da nađemo tako što nađemo izvod posebno od provioca i posebno od imenioca, to je spremenimo Lopitalovo pravilo, ovde možemo, kažemo smo spremenili Lopitalovo pravilo, dakle, nađemo izvod od brojica to je lnx i nađemo izvod od imenjivca, dakle to je dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti od izvod od lnx, to je tablični, on je jednak 1 x, a izvod od x je 1 dakle to je dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti ovo kad imamo nešto u matematici kroz 1, taj je razlomak to se posmatra kao da tu razlomka nema kada recimo dobijete nešto 5 1 onadalje ga pišete d5 tako da ovu glavnu razlomačku crtu i ovo kroz 1 ne pišemo znači to će biti limes kada ih steži plus beskonačnosti od 1 kroz x sad možemo da ubacimo u x sa to plus beskonačno i dobit ćemo da je to oblika 1 kroz plus beskonačno 1 kroz plus beskonačno kao da smo imali jedinicu pa da smo delili sa plus beskonačno, odnosno prvo 1 da podelite sa nekim ogromnim, ogromnim brojem i šta se dobija, pa dobija se nešto što je jako blizu nule. Tugim rečima ovo je jedan kroz beskonačno je jednako nuli, pa je i vrednost, odnosno rješenja ovog našeg limesa jednako nuli. Ovaj je zadatak je urađen, na kanalu imate veliki proj zadataka rješenih iz ove oblasti, možete lako da ih pronađete i da nastavite sa gledanjem. To je to za sada. Pozdrav!